Lovituri de teatru. Sereiul lui Maior, suspectat ce la vânate Helevig, avem întrebri subliniereile muriri de primit video. Comisia Parlamentară de Control a SRI e pus pe fapte mă. Este analizat chiar situația subliniereful Serviciului Român de Informații, SRI, Eduard Helevig. Claudiu Manda a făcut anuncul sublinierei i-a spus că a subliniere mai multe documentele muritoare. Helvig <fie> ar fi fost suspect de conflict de interese în 2004, iar Serei ar fi subliniere diut, dar a transmis informațiile la an doar în octombrie 2012. SRE-ul condus de Maior este astfel suspectat ce a scos acuzația la lumină doar când exista un interes politic. <fie> Hellig se afla în stare de incompatibilitate de la 107.2004. Nota a ajuns în 2012. Vom avea o serie de întrebări sub iereile muri de primit în acest sens, a spus Manda, care a vorbit sub despre cum vor avea loc audierile din comisie de acum încolo. Am fost informați de o discuție la nivel de secretar general al Camerei Deputaților. În această sală va fi zonă de securitate clasa a doua. Audierile se vor purta aici în sala de subliniere din ce? Va fi pere telefoane, cu cod subliniere Icheie, a încheiat manda.